السلام عليكم يا اغلى متابعين احوال طيبه نتمنى تكونوا بخير اخوياكم هذا الفيديو في احسن الاحوال حمدو معكم بالصلاه والسلام على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نبدا آه معكم في مائده الافطار ديالي نبداو على بركه الله نبدا معكم اول ما غنبدا رمضان نهار عند الشقناه صافي آه نوريكم شنو درت في الافطار هنا أول ما بديت، غادا آه نعجن البطبوط، بالخميرة البلدية توما الخميرة البلدية ما شاء الله، وهنا الدقيق آه دي ديال الفارينة، هنا عجنت بالدقيق ديال الفارينة فقط، والفورس صافي هنا أنا درت العجينة ديالي تعجن، ودزت مباشرة باش ن باش نصاوب الحوته. هاد الحوتة ديري هي صراحة حوتة كبيرة انا ما معل كنكثرش ما داش نملأ المائدة هنا تم كتشوف التتبيلة اللي درت في الحوتة هنايا بابريكا العرق الصفر السكينجبير بابزار الملح شوية ديال القزبر يابس ونيت نسيم الزعتر طبيعة الحال عندي راه افطار لي هو افطار صحي ومتواضع الاهم هو يكون صحي ويكون قليل المشي بالضروري ندير واحد هنا عندي زيت الزيتون شتو ندير هاد السمكه وشويه ديال الحامض وشويه ديال الماء شويه ديال باش نحرك صافي وشويه ديال التومة رانا ما تكثروش الثومه المهم هذا الافطار هذا صحي قلت لكم ما غنكثرش فيه الماكله بزاف ما غنقويش شوفوا في الافطار ديالي اللي درتو افطار بسيط الأهم الأهم الأهم هو يكون هو يكون صحي وما نكتروش ما نشرجوش طوابل وبكل صراحة وبكل صدق تاخذوا مني نصائح صراحة رمضان رمضان للصيام رمضان للصيام الصحيح بالزيف ما خاصناش تكترو الماكلة بزاف كيبك هتشوفوا الإفطار ديارينا ما كترش فيه أني الماكلة بزاف واش نبقاو نملؤن ملؤن من الطوابل وناكلوا في الاخر ما نقدروش ندوش نصليو لهذا رمضان اللي طرح السموم ماشي باش نبقاو نكثروا في الماكل وباش ملي يخرج رمضان نخرج واحد النتيجه ماشي نخرج باننا نخرجوا معنا المرض صافي حنترع الليل هذا انا غير كنهضر معاكم وفي نفس الوقت كنوريكم شنو كندير هنايا انا بعد ما الحوت تبلتها حطيتها درت حرطيتها راني بقى ما غير تحت انا بديت بالعجينه الاولى هانتوما كتشوفوا فيا شنو كندير صافي صاوف الحوته كنسلق معايا في الخضرة هنا الخضرة ما بخرتهاش سلقتها كنسلق فيها وهنا العصير شنو غندير فيه العصير درت هنا الليمون والموغ شتو هنا درت العصير دشي الليمون والموغ صافي أنا مبغاش ندير أنا درت إفطار خفيف ظريف، هنا من أحسن من أحسن ما حنت هو رمضان ما أشنو فيه، رمضان خصنا نديرو، خصنا ناكلو كمية قليلة، والأهم شناهو، الأهم الله يجزيكم الخير هي إلا كاين شي ختمة، خاصنا نختمو ترجلو يا أغلى متبعين ترجلو الختمة ديال المصحف الكريم، وصلاة التراويح. هادشي هذا على رمضان رمضان هل رمضان عباده ماشي فقط ماشي غنقول لكم ما ديروش الشهيوات ولا ما تاكلوش ولكن لا هنا ما نديروش شي كميه كثيره ما نديروش كميه كثيره اللي ناكلو تضرنا ونحرصوا نحرصو على ما احسن تكون شي حاجه لي صحيه وطبيعيه انتم شوفوا تبارك الله ما شاء الله اللهم اديم هاني عمو احفظها من الزوال البطبوط والله ما دير في انا الخنة الرومية شو بالبلدية فقط بالبلدية دابا بالحوش راني راد والعصير هنا يا هانا صوتو وشليدة اراني ده بان ابيين تبعك راني باش منتواج معكم الفيديو راني صوت شليدة شليدة البسيطة اللي طالي غدا نديرت ما معايا إيه صافي هنا يا العاصره دكا صافي ما بقاش الوقت بزاف دابا صافي راه خوتكم بات كتوجد دابا صافي ها العاصره دابا صوبتو شوفوا ما شاء الله ما شاء الله والله الا عظيم الى هاد البطيطيط خو... تيجي رائع من البلديه الحوت انا بينت لكم الطيب ساره كطيب اه صافي دابا بديت دابا الماء دابا كن اللي درتها كنحطها وكن كنديه لطابلة علاش نبين معاكم هنا شو شوف الكاسة الكاس هذا الفلتر هذا هو اللي غندير فيه انا الماء اللي تنفلتر به الماء وهذا الفلتر صافي راني وجدت الماكبيت و حمرت اتاي البطبوط ما شاء الله ما شاء الله شوفوا شوفوا الخميره البلديه والله والله العظيم ما كاين فين لا فينغ كان والو كنحلف الناس اللي ما عافش واللي اللي ما من البلديه اما الناس اللي عجبهم عار البلديه عارفين البلديه كيفاش كتكون ومأكدين من هذا راه رائع رائع رائع صافي هنا كنوجد شفتو حطيت التمر شويه ديال الشريحه شويه ديال السلو شويه ديال البريوان المهم داكشي كنحطوه صافي هذا درت معكم افطار حتى نلعبو حتى شويه حطيت العاينه كتشوف غير كنحاول وامكن ما نمشيوش لشي حاجه اللي هي تكون غير صحيه ها الجريده ديالي شفتو هنا والله ما دايره انا لا مايونيز لا شي حاجه هنا مصنعه صافي مشيت على شي حاجه اللي هي من بزيت الزيتون فقط والملحه شويه ديال الملحه و دي شويه ديال الابزار شي شويه ديال الابزار وشويه ديال لا ربه ما يعودكش اللي تبلت به الشي الاخر صافي مشيت بغيت نخليها خاويه صافي تما تشوفوا الطوايب ديالي انا هنا صافي وجدت حولت هنايا هنا كنتمنى هنا كنتمنى كنتمنى كنت الله يجازيكم بالخير اكثر حاجه تعطيوها الاهتمام ماشي فقط طابله نشارجيوها بزاف شو بلا انا خفيفه ظريفه فيها غير هاد الحوتة وهاد الجريده وبطيبيض صافي وهذا اللي حطيت معكم وكويز اتاي والعصير اللي درتو معكم ها هو بالليمون والمانجو صافي والتمريرات صافي هذه الدشاشه ديال الطويبل البسيطه خفيفه صحيه ولكن الاهم النتيجه اللي باغين نخرجوا باشناه هي الله يجازيكم بالخير اللي دارت الختمه ولا اللي دار الختمه خلي لي اللي كيدير في الختمه خلى يخليه في كومونتير نتشجعوا نشجعوا بعضياتنا هذه احسن حاجه نهضرو فيها هذه احسن حاجه نعطيوا لها اهتمام هي آه... هي المصحف الكريم كنا نكونوا كنديروا كان... الختمه كنا نكونوا كنصلي وكننديروا واحد الصيام اللي هو الصيام صحيح هذه اهم حاجه هذه اهم حاجه نديروها ماشي صافي نعطيوا روسنا وعلى هذا هادي دارت هذه شهيوات مهنة شهيوات هناش طيب شوفو انا ما شي حاجه دي هي كثيره ما شي حاجه كاع لي هي يا زعما فوق الطاقه الحوته والله القسم الى هذا الشيء اللي درت قسم بالله تفطرنا دابا انا راني كندير في الصوت ورأس سهل الفطور هذا انا كندير في الصوت والله حتى راه بقى فاهم نص هذه الحوته وهذا الجرده بقى فيها نص هذه الجريدة واش لكم ما خططت اللي كنا كلهم والبط هاد البطيطه تبقى في النص كل شيء بقى فيه هذا الشيء الحوطه راه فيها راه كبيره بزاف واخا قلنا ما فيهاناش كبيره والله حتى كبيره الحوطه بزاف ولدي ما قربش ليها كاع جنات حتى هي ما قرباتش ليها خادت واحد شويه صافي هما بقى واحد داك الشيء ديال شويه تسلو والبريوات والعصير صافي هذا لي لي اللي خادو يعني لا لي كتب دير علاش كنضيعو حنا ونبقاو المهم هاد الطايب اللي درتها معاكم صحيه وبسيطه وان شاء الله مع اخرى